الشاعر عبد الله الشامي يا مرحبا وعداد وابلى السحبات، وعداد ما هلت علينا جديد المخيلات، جديدا في عالم الصوتيات حياكم جديد الله وعشاكم والمسرات، قصائد شيخ بالك فهلا وفي جالك زاد بالكفهلات، وفنجانك زاد بالك تحرق بالك تحرق يا مرحبا وعدا دواب السحابات، وعداد, وعداد ما هلت علينا المخيلة حياكم الله الشحم والمسرات فنجان الكايب زاد بال كيف ما عاد لي عن طريق في قوة فاتلا وقوف في البيوت في فرحة اللي بالفرح كل لا قلته وانا صدق ليا، قلت, قلت الابيات، مقامها القمه ولا فيه وابوه مجدنا البشر بالمروات، فعله مثل حد السيوف الصقيله، مقدام والمقدام في كل الاوقات، يقدم المعروف بيت وسيله، هذا خطيعه منار مرحوم يا رجل فعول جنيلا واخوانه أهل الطيب وأهل الشهامات وأهل العلوم الشامخة والنبيلا شالح وفالح والأسامي سيادات ونشهد انهم بالبشر خريجيلا من نسل قوم بالأمور الصعيبات نسل العزومي نسل فاخر قبيله أنتم على مرف اتنوا ماسوا شمر باللقاء والفتيلة والخاتم صلوا كثير الصلوات على نبيا والشبيع وخليلا يا مرحبا وعدا دواب للسحابات وعدا وعداد ما هلت علينا المخيلة حياكم الله على الشحم والمسرات فنجان سايب زاد كذا كفهنا عن الطيب والفاتل وقوف في فرحة اللي يستحق الجزيلات عداني لها العز ما حشم مثيلا عداني لها الصبرام زل من الفات مثل الجبال الراسية والثقيلة مبروك يا المرس ومبروك بالذات الله يزيدك بالفرح لا قلت وانا صادق ليا قلت لبيات مقامات حتى السيوف الصدينا مقدام والمقدام في كل الأوقات قدم المعروف بيت وسينا وهذا خمطع منار البطولات عز الرجال الوافية والفضيلة عدنان نخمطع مقام مقامات مرحوم يا رجل فعوله جنيلا واخوانه أهل الطيب وأهل الشهامات وأهل العلوم الشامط خارجي له من نسل ومن بالامور الصعيبه تنس للعزوم نسل فخر القبيله انتم على امر مرب درب الطويله نوماس شمر بل والفتيله والخاتم الصله انكتب الصلاه